بقول لك يا مودير لو سمحت بقول لك بتعرف تقلد صوت البلبل صوت ايه؟ البلبل بول. اديك الملاهي تعالى تديني الملاهي؟ ساعة زهقتنا في عشتنا خش بقى. بقى يا عم خش ايه؟ يا عم مالك ما يا عم مالك ما تهدى يا عم في ايه؟ هتعيد الكلام ليه؟ انت هتعيد كلامي ليه؟ تعالى تعالى اديك لحمة النهاردة الله لحمة طب الليدو كده يا عم انت مجنون ولا ايه؟ بص بص بيسمح قوي يا عم يلا امشي بقى من هنا بقى يا عم مش ناقصاك اوعى يا بدر احكي لك وقوم خد هو انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يا عم حبيبتي طب يا عم الله معاه <تصفيق> هلا بالخميس هلا هلا هلا اسمع اللي ما سمعتش كلام ابوك وامك، روح بقى صلي على النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات. ماشيه بالحب علشان الميزان يطب. طب أقول لك على حاجه خد قلبي يا ابن قلبي ويلا بينا نشوف الفيديو يلا هلأ. يلا يلا يلا تعال تعال بقول لك اصعد بعد اذنك ازيك يا باشا عامل ايه ماشي ولا لا لا والله طب انا عايز اطلع من بابي اطلع من بابي منين إيه؟ هتطلع من اول عبداس من هنا كده اطلع اول عبداس من هنا واخد ايه هتاخد أه... اخد ايه ايه يا عم مالك ما تهدى ايه يا عم فيه مالك فيه ما تهدى يا عم في ايه بتهديك الكلام ليه انت بتهديك كلامي ليه طب بقول لك ايه كده يعني. بص يعني. عايز تروح امبابه؟ عايز تروح امبابه؟ في ايه يا عم مالك؟ في ايه يا عم انت مالك؟ لا لا الله طب بص يعني انت هتطلع طب عم. بص هتطلع في لا انت كده بقى بتهزر لا انت كده يعني بتهزر يا ابني انت عايز ايه يا ابني؟ انت عايز ايه يا ابني؟ طب امشي يا عم امشي امشي يا عم ما تمشي يا عم في ايه يا عم انت واقف تعيد كلامي يا عم امشي او انا موقف واحد شارب بيعيد كلامي تاني انا برضه يا عم امشي يا عم خلاص يا عم يلا امشي يا عم انت هتفضل تعيد الكلام مره واثنين في أنا انت شارب حاجه بلاش كده بلاش رأوش على الصبح يلا يا عم يلا يا عم من هنا يلا يا عم من هنا يلا يا عم, عم, عم من هنا يا عم انت من منين يا عم انت؟ انت طالعني منين يا عم انت؟ في ايه يا عم هلا؟ عم امشي امشي امشي يا عم خلاص امشي بقى امشي بقى امشي شكلك شارب حاجه اصلا ما تعيد الكلام اللي انا بقوله انا برضه؟ انا برضه؟ يا عم امشي يا عم امشي بقى انت ايه يا عم انت على الصبح حد بقى بيشرب حاجه الصبح قاعد تعيد الكلام ايه ما تتكلم كلام موزون كده يا عم انت اوزن نفسك ايه؟ يا عم انت اوزن نفسك انت طب يلا يا عم امشي طب يلا يا عم امشي بقى امشي بقى شكلك مرزع اصلا وهرزع لك دلوقتي يا عم ترزع على مين يا عم امشي خلاص امشي بقى هضربك برضه. برده يلا يا عم امشي طب يلا يا عم امشي يا, يا, عم Nerde, يا, عضربك والله. عضربك والله. يا عم يلا امشي بقى من هنا بقى يا عم بقى مش ناقصاك هضربك والله هضربك والله خلاص امشي بقى شكلك مرزع اصلا يا عم امشي انت... يا عم انت شارب حاجه يا عم هضربك يا عم هضربك ايه طب يلا يا عم توكل على الله خلاص يا عم يلا توكل على الله امشي يا عم بقى يا عم امشي انت امشي انت امشي انت, انت يا, يا عم بقى من هنا انت كده روح بابا انت من يا عم انت يا عم انت شارب حاجه على الصبح مش يا عم بص اقول لك على حاجه يا ابني سيبنا يا ابني يا ابني سيبنا يا ابني فحلنا يا, يا ابني ابن بص انا بصور كاميرا خطية والله بص ده مقلب والله والله ده مقلب بص بس كده في العربيه هناك ديت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <زحلش> ما تزعلش بقى والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حبيبي يا نيكي مو بس اللي حصل ده يزعل ان شاء الله <تصفيق> حبيبي بقول لك يا مدير لو سمحت ثانيه واحده بس بقول لك انت عارف صوت البلبل صوت ايه البلبل بلبل؟ مش بعرف اقلده؟ طب قلده كده يا عم انت مجنون ولا ايه؟ يا عم روح يا عم انت مجنون يا عم انا رايح اقدم في عرب بالتايلنج ده ولا فبسألك يا عم انا رايح اقدم بعيد عني يا عم روح روح يا عم الله يباركلك روح تعرف تقلد صوت البلبل؟ يا عم ابعد بقى اوه والله انت شكلك راجل مرزق ايه؟ يا عم طب توحد الله في حاجه اوه ده صوت البلبل يا عم روح تعرف تقلده؟ يا عم امشي بقى يا عم والله انت راجل مرزق يا عم طب روح بقى عشان ما ترزعلكش بقول لك انت راجل يا موزق. عم روح عشان ما ترزعلكش تعرف تقلب صوت البول بول يا عم روح بقى يا عم روح روح روح, روح. يا جدع روح طب افهمك حاجه خد بس اقول لك فيك مقلب يا عم والله بجد والله, والله مقلب. مقلب طب روح افهمك <تصفيق> <تصفيق> <روح. تصفيق> حاجه توحد الله بس احنا بنصور مقلب وبنهزر معاك طبعا كل ده في الصور. بجد والله؟ والله كاميرا خفيه. بص يا صاحبي دي كم خفيه. سواء ما أنا حبيبي حبيبي يا نجم والله لا والله حبيبي يا غالي حبيبي. تعالى تعالى اكلك لحمة النهاردة. أمك هتتبسط أوي مني. تعالى أقف شوف الحتة اللي تعجبك شاولي لي عليها. الله لحمة. معلش معلش يا باشا بس ما بيشوفش اللحمة ديت إلا في الأعياد ده. معلش العيد الكبير هيخش علينا والناس هتجيب لنا لحمه هاكل لحمه؟ اه بكده اه النهارده هتاكل لحمه معلش بس يا باشا هو بيحب اللحمه قوي بيحب يتفرد اصلا على اللحمه اوزن لي كيلو كده لحمه و... لحمه انت بس يا خالد بقى. يا خالد التلاجات بتاع الناس يا ابني تعالى اهو هناخدها في الثلاجه عندنا عايز كيلو لحمه؟ كيلو اه منين؟ هاتله من ده لا لا عايز من ده ه... اهي هات له اللي هو عايزه هات له ديت لا عايز ده, ده ده حلو ده حلوة. دي حلوه هات ديت بص على قال عشان اجيب لك انت هات هات لحمه من هنا دي. من هنا اه العرق ده حلو اه لحمه يلا لحمه لحم لحمه يا ابن الموكوسه لا لحمه, يا لحمة. لحمة انت أمك يلا هتاكل لحمه النهارده انت وامك وتفرحوا يلا يلا يلا يا ابني ماشي ماشي ماشي يا باشا <تصفيق> إيه آه هات كيسه لا اقول لك هات هات هات هات هات هات هاتها كده هات هات هات لا لا هات هات هات لأ هات هات يلا هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات راجع. اه خمسين قرش امال الثمانين 80 ايه عايز 80 جنيه ليه بس كنت فيه. ليه يا عم هو ايه اللي 80 جنيه 80 جنيه ايه خمسين هو وكتب. انت قد اصلا نص كيلو ب جنيه يا لهوي اه اللحم. هي اللحمه غلت اه غلت يا عم انا كنت اجيب ديت 2 كيلو ايام الخير ايام زمان ايام العز ديت كنت باخدها بص كنت بلف فيها مصر كلها لف بقى ارجع ايام زمان كنت دلت. بجيب لحمه وفراخ ورجع الباقي لامي يا باشا خد يا باشا وربنا يصلح حالك ده انت بتاكل يوتا مس ايه يا عم هتموت النهارده هتخرج من المحل ده بقولك انت, انت بتاكل يوتا يا مس والله يا يوتا والله انت بتاكل يا باشا اتصالح على الله بس كده ربنا يخليك للغلابه الواد ده يا تين ولا كمان عشان ده, ده اللحمه <تصفيق> بس يا خلي. يا خلي. <تصفيق> على روح حط له اللحمه اللحمه السلقيت.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 بص ده مايه بص بص كده هناك هنا بص في كاميرا عبي شاورلك اهو اه اه ده انا قال والله اللحمه موجوده وكل حاجه تمام طب فين اللحمه هجيبها لك دلوقتي والله حاضر هجيبها موافق بس اللي حصل ده ازع والله هجيبها لك هجيبها والله ماشي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> موافق بس اللي حصل ده ازع سي حبيبي هيجيب لك اللحمه اهو يوتي يوتي يوتي يوتي خوتي كوتي كوتي كوتي من نص الملاهي طب الملاهي؟ طب ادخل اخويا صاحب المكان لو شافك مش هيدخلنا الملاهي خش الملاهي يلا بحبك بسرعه زهقتنا في عيشتنا خش بقى كلها. يا عم خش يا بسرعه خش تمشي معايا شويه مشوار ايه ده هو مبسوط ازاي ده خمس دقايق هو طب خمس دقايق يعني صل على النبي، فده اساله فده لو سترق. هو متضايق، لو هو متضايق انا هاخده وامشي، اساله يا ايه يا عم فكري هو اخوك يعمل كده؟ ايه؟ لو اخوك ده هيعمل كده؟ اخويا بيفسحني اه يلا بقى سيبني والنبي <تصفيق> سيبني امشي يعني اخويا بيفسحني والنبي سيبني يعني يا عم يعني وحد الله يا عم وحد الله والنبي سيبني عايز امشي زحقني ايه اللي انا اعمل ايه؟ زحقنا في عيشتنا يعني الناس اللي جنبنا هتعمل ايه؟ ارمي اي لقمه ياكلها يعمل ايه؟ ارمي اي حاجه ياكلها عيش مبلول معلش يا, يا عم والنبي الله يسترها يا عم والنبي الله يسترها يا عم والنبي تبور... الله يسترها يا بقول لك مزهقنا في عيشتنا مزهقنا تعالى هنا عنده عنده تبول لا ارادي معلش يا تسيب طب سيب كده اقول لك حاجه مش واحد الله يقول لك حاجه لا اله الا الله والنبي الله يسترها سيبه بتكلمه طيب ازاي انا, أنا بصدق اي مكان طيب اقتله طيب يعني مبسوط بتكلمه ازاي يا عم بص بص كده بص طب بص اقول لك على حاجه والله بيعمل حركه حلوه قوي بص كده سيب بس اسمعني بتكلمه ازاي يا عم سيبني وهقول لك حاجه سيب كده بص بص بيسمح قوي طب لو سمحت لو دعم سمحت دعم. يا عم والله مبسوط والله بص والنبي سيبهولي والنبي خليه معاك كده هجيب لك الشرطه مش هيجي تعبنا في عشتنا بعد اذنك يا عم شرطه ايه يا عم؟ شرطه ايه يا عم؟ يا جماعه معاك بغلط يا عم بقول لك ده يتيم يا عم غلبان يا عم واحد الله لا احكي لك سبعة ولمجنون يا عم طب وده كريم ده عندك يا عم طب واحد الله يا جدعان وحد الله يا جدعان يا جدعان وحد الله بقول لك يا عم ده غلبان يا عم غلبان <تصفيق> وحياة يا عم والنبي الله يسترك والنبي الله يسترك يا عم والله بقول لك. <تصفيق> لك هو انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ <تصفيق> واحد. يا عم حضرتك طب يا عم وحد الله يا عم وحد الله يا عم واحد الله يا عم وحد الله طب اقول لك <تصفيق> على حاجة يا عم وحد <تصفيق> الله <بستل انت> <تصفيق> يا عم وحد الله طب اقول لك على حاجة انا معاك لا مش انا والله بنهزر لا مش انا والله بنهزر معاك قلت له خلاص انت عاجبك القعدة دي؟ اه طب استنى خد خد خد بس ما شاء الله انا بهزر معاك والله العظيم ودي كمان خفيفة بص كمان هنا كده. على الله. هو في لوح الطبيعة هيحبس أخوه. باي باي بقى ضحكة بقى حلوة بقى. على الله. <تصفيق> موافق بس اللي هي تتزعق؟ تتزعق؟ من تاني من تاني من تاني وأرجع تاني وأقول لك عارف أقول لك إيه؟ هلا بالخميس هلا هلا هلا اخشع. صليت على النبي يا ابن قلبي؟ طب صلي على النبي كده في قلبك عشان تاخد حسنات. ماشي يا بالحب. لسه عندك ليه روح بسرعة على انستجرام هتلاقي هناك حاجة عظمة فوق فوق نشوفكم السابت الجاي سلام سلام, سلام. عايزك عايزك شوية دود قز في الخندق ده وتعلك انزل انزل Perfect. Perfect. Perfect.